E aí تسوي الزنما تبخي آي من عقيله بعقلة. العريس أيوة. آل حيدر الشلابي عبادة الشلابي يعني أيوة. حميد السلاوي حمود السلاوي العريس نجاح الشلابي وأحلى واحدة الشلابات ايه مرحبا. عقيل أبو عقرق حميد السلاوة ما غزرت شكلية وخل الحلاوة شهر دم يومين و يومين